Святий Миколай захищає Миколаїв та острів Зміїний, храм Хіла, нова історія Європи У Миколаєві презентували дві нові марки та конверти, виготовлені Укрпоштою за ініціативи громадської діячки Тетяни Чичкалюк Виготовлення партії марок здійснюється за 2-3 дні, наразі їх друкують у Києві та Львові А партія може починатися з 6 штук на аркуші. і марки, зроблені на приватне замовлення, також є офіційною продукцією Марки – це гроші. Ви можете виготовити особу, особливу свою марку, наклеїти її на, наприклад, конверт, та «Укрпошта» прийме цей конверт з цією маркою до відправки. Ще раз нагадаю, це офіційна марка, тобто виготовляється вона на особих бланках. На особовому папері, захищеному папері, тому можна не сумніватись в тому, що ваші листи з вашими індивідуальними марками будуть доставлені до адресату, то в тому числі і вчасно. Обов'язковим елементом презентації нових марок та конвертів є спецпогашення. Члени комісії з числа відомих миколаївців розписуються на продукції та ставлять штемпель. Цей захід став продовженням започаткованого у травні конкурсу політичних та антивоєнних карикатур. Їх виставка, яка за три місяці з 200 робіт зросла до 800, відвідала 29 країн України та Європи. Випуск поштових марок і е, виставка, і міжнародний конкурс е, «Руський воєнний корабель – іди» е, також був започаткований за участю і нашого штабу, і його відкриття відбулося в місті Миколаєві у нас. Тут ми об'єднали зусилля і ротарі клубу Миколаєва, і наші ресурси е, миколаївського бізнесу для того, щоб запустити цей е, інструмент, скажімо так, ін, е, інформаційного фронту, щоб це пішло з Миколаєва, бо це місто, де був збудований цей корабель. І як сьогодні вже згадувалось, тут ми його збудували, тут ми його і відспівуємо. Все почалося з нашої Асолі. Асоль, яка вже не та Віктора Живагі, керівника Асоціації керикутуристів Одеси. Він зробив цю роботу, а ми зробили марку. Ця марка вже була представлена в усій Україні, в багатьох країнах Європи та й не тільки Європи. Потім з'явилася марка, яка була присвячена роботі Юрка Журавля, відомого барда, відомого художника, митця, поета з Рівного. І вона долучилася до нашої колекції. І нещодавно в Одесі ми зробили ще одну марку, яка була була присвячена роботі Володимира Лєнського, і вона так і називається – Остров Збіїний, Храм Ахіла. Пишемо світлу історію Європи. Цієї суботи виставка політичних та антивоєнних карикатур відбуває до Варшави. далі містами Німеччини, Франції та Великої Британії. А також у найближчих планах, розповідає Тетяна Чичкалюк, створити марку, присвячену неповторній Кінбурзькій косі. Федір Бондар, Єдині новини на Суспільному, Миколаїв.